لك مو بهذا البيت خالي وين وين وين شلون اشوف بهذا البيت ما تقلي انا شفته بشي ببجي نزل صار قريب عليك يا علو علو لا علو نزل الان جاي وين وين وين الله لوك يا محمد وينه؟ زين انا شلون يا يا ضرب زين ابلع ابلع ابن المطي حطيته هيد من عواج راسه بس بعد دمك صار بي